s'atura l'activitat parlamentària al Parlament Europeu. Ara ve el parèntesi d'estiu. Ha sigut una setmana molt tranquil·la amb la visita del comissari d'Agricultura de la Comissió Europea a la Comissió d'Agricultura del Parlament. Va Vaixindre l'oportunitat de, de fer-li alguna pregunta sobre la situació dels nostres productors de cítrics que estan patint moltíssims problemes i que cada vegada tenen pitjor la comercialització dels seus productes. Són productes de gran qualitat però que, tot i això, tenen uns preus cada vegada més baixos. No hi hagués respostes. Eh, es va comprometre a estudiar les preguntes. Estarem molt atents perquè la situació dels llauradors valencians és realment catastròfica. I una bona part de la culpa d'aquesta de situació és precisament la reglamentació que s'imposa a este Parlament Europeu i que després aplica la Comissió Europea. Sens dubte, el eh, punt més comentat a Europa i també allà ha segut nova sentència del Tribunal Europeu de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que ha dit una vegada més que la legislació espanyola sobre hipoteques i sobre desnonaments és il·legal. I a més, en aquesta ocasió, afegeix que vulnera els des fonamentals de les persones. Una sèrie de diputats europeus hem enviat una carta al president del govern espanyol, la senyora Mariano Rajoy, per a que reaccione per a que faci moviments urgents per a que Espanya complisca la legalitat europea. Es tracta de drets humans, de drets fonamentals si es tracta sobretot el patiment, del sofriment d'eixes persones que veuen com perden la seva casa i com damunt, en moltes ocasions, han de continuar pagant els bancs, als bancs que nosaltres hem rescatat en diners públics. Esperem que n'hi haja una reacció urgent, perquè no es tracta únicament de justificació, justícia. Es tracta, també, fins i tot de supervivència de moltes persones. Estem en una situació lamentable i, a més, il·legal. Esperem que n'hi hagi reacció. En qualsevol cas, nosaltres continuarem pressionant, continuarem treballant per ixe eslògan que volem fer realitat, per rescatar persones. Des d'ací, des de Brussel·les, desitjo a tots aquells i totes aquelles que esteu contemplant este vídeo un bon estiu. Recarguem les piles perquè la tardor serà molt boguda. Tenim molta feina a fer amb tots vosaltres, a més que compartiu este il·lusionant projecte de Compromís Primavera Europea.